התכונות האישיות הנראות כלפי חוץ נקראות פנוטיפים. תכונות אלו הן תוצאה משותפת של הגנים שלנו והשפעות הסביבה. הגנים והסביבה. השפעות אלו מתחילות כבר ברחם. והן נמשכות במשך כל החיים. הבדלים בפנוטיפים כמו גובה, נקבעים בעיקר על ידי גנים. אם ההורים ודור הסבים היו נמוכים, כנראה שהילדים לא יהיו גבוהים יותר מחבריהם. אבל תנאי סביבה כמו תזונה יכולים להשפיע קצת על הגדילה לגובה. הגנים גם קובעים משקל גוף תקין. אבל דיאטה ואימון גופני גם הם משחקים תפקיד חשוב במשקל הגוף. איך הגנים משפיעים על האישיות? זה עדיין פחות ידוע. היום אפשר ללמוד בבת אחת על יותר ממיליון סניפים בגנום שלנו. בכל יום מדענים לומדים יותר ויותר איך כמה מהסניפים האלה משפיעים על הפנוטיפ שלנו. ככל שאנחנו יודעים יותר על הגנום שלנו, אנחנו יכולים להבין יותר טוב מדוע אנחנו כפי שהיננו, ובמה אנו שונים או דומים למשפחתנו, ידידינו ושכנינו.